نئے آنے والے ڈراما سیریل ہم تم کی کاسٹ کیوں تبدیل کی گئی دوستوں پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہم ٹی وی کے آنے والے ڈرامہ ہم تم میں ایمن سلیم سجل علی رمشا خان بلال عباس اسلا نصیر اور احد رضا میر جیسے اداکار نظر آئیں گے لیکن تازہ ترین خبروں کے مطابق ہم تم ڈرامہ کی کاسٹ بالکل تبدیل کر دی گئی ہے اب, اب اس ڈرامہ میں سارا خان رفشا خان اور جنید خان کو اداکاری کرتے ہوئے دیکھیں گے جبکہ چپکے چپکے کی میشی یعنی ایمن سلیم ڈرامہ سیریل پر استان میں جلوا گر ہوں گی جاتے جاتے استان ڈرامہ کے بارے میں بھی بتاتے چلی کہ اس ڈرامہ میں ایمن سلیم کے ساتھ اسلان نصیر بھی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے یہ جوڑی ڈرامہ سیریل چپکے چپکے سے مشہور ہوئی تھی.